السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا موقع راقي حلو والرابط تجدونه أسفل الفيديو ان شاء الله موقع سهل جدا حتى تقدر تسجد عن طريق جيميل او فيسبوك او انت تختار الطريقة اللي يعجبك الموقع يتيح لك انه تنشئ لك فيديو تقديمي او اي نوع من الفيديوهات اللي يعجبك انه تقدم عندك عمل او مكتب او شركة او سلايد شو تسوي للصور صور متحركة يعني موقع جميل جدا وسهل هنا أنا مسوي فيديو توضيحي مثل ما تلاحظ على التسجيل رح يفتح لك هنا الطريقة وأدك هنا أنا خمس أنواع من الفيديوهات خمس هكسام بزنس سلايد شو تقني إنترو خليه يعني هذيك وبالمسهل أجلس أقدر في أعمق ساعدك أكون شخصي سموه تختار من راح لك نافذة جديدة وتختار منها الفيديوهات اللي أحبها يعني إن شاء الله يعجبك فيديو معين وتبدي تضيفها وتشتغل عليها ان شاء الله انا تبي تختار الأنوان اللي تعجبك او تتركها على حالها وتروح على الاوديو لاصوات الموسيقى اذا تريد تضيف موسيقى ممكن اني اختارت ما اضيف لانه برنامج كماتية اقدر اضيف موسيقى وانه تبدي عملية المونتاج بالفيديو راح تطول خمس دقائق بس اني راح اختصرها طبعا راح تظهر لك علامات مائية هنا الفيديو كمل عندي راح بدي اشغله تبضر علامات مائية طبعا اكو برامج خاصة تقدر توديها أو برنامج كماتية تقدر تحط عليها صور او لوغوات إلى خاصة بنهاية الفيديو تقدر تخلي لك لوجو يسمح لك تخلي لك لوجو شيء عدل إن شاء الله يعجبكم.